לסרה יש 48 דולר. היא רוצה לחסוך שליש מכספה לטיול. כמה דולר אם עליה להפריש? אבל עושים בצד. כלומר, אנחנו רוצים לדעת כמה הם שליש 148. השתמשו ב-48 כבמחנה, ומצאו שבר שווה ערך לשליש. מה שרוצים שנעשה בבעיה הזו, זה להגיד, אוקיי, אנחנו רוצים שליש מהכסף שלה, אבל אנחנו רוצים לכתוב את זה כשבר, בו המכנה הוא 48, אז זה שווה למשהו, איזה סימן שאלה כאן. משהו חלקי 48. אז איך נצליח לבטא את זה כמשהו חלקי 48? בואו נחשוב לרגע מה זה אומר. שליש, אם נצייר אותו, נראה כמו משהו כזה. תמיינו קופסה או הוגה. נניח שזו ההוגה שלי ואני מחלק אותה. לשלוש חתיכות אני אחלק אותה לשלוש חתיכות שוות ושליש זה חלק, מ... חלק אחד משלוש לחלקים זה המשמעות של שליש אם אנחנו רוצים לבטא את זה כשבר עם מכנה 48 מה אני צריך לעשות? ובכן, צריך לחלק ל-48 חלקים איך אפשר לחלק משהו ל-48 חלקים? ובכן, שלוש כפול 16 מ-48 כך שאם נחלק כל אחד מאלה ל-16 חתיכות יהיה קשה לצייר את זה. הנה אתם ודאי יכולים לדמיין. נחלק 2 עכשיו נחלק ל-4. עכשיו נחלק ל-8. בסופו של דבר יהיו לנו פה המון המון קווים, אבל אתם יכולים לדמיין, צריך פשוט לחצות אותם, ואם נחצה מספיק פעמים נקבל 16 חלקים. כך שכאן יהיו 16, כאן יהיו 16, וגם כאן יהיו 16 חלקים. אני יכול להמשיך בזה. אני אעשה את זה בירוק כאן. כלומר, אם נחלק את זה מספיק פעמים, 48. השליש הראשון הזה יהיה 16 חלקים. השליש השני יהיה 16 חלקים. והשליש השלישי יהיה 16 חלקים. יחד יהיו לנו 48 חלקים. והשליש הזה, מה הוא? ובכן, הוא 16, הוא 16 מתוך 48. השליש הוא למעשה 16 החלקים האלה. הוא מייצג את 16 חלקים האלה ולכן שליש שווה ערך אליו. אם כן, 1 חלקי 3 הוא אותו דבר כמו 16 חלקי 48. עכשיו, את כל זה עשינו תוך כדי חשיבה אינטויטיבית, כשאנחנו חושבים מהו שליש 48. אך הדרך למצוא את זה, התהליך לעשות זאת הוא כזה. כדי להגיע למחנה, המספר התחתון משלוש לארבעים ושמונה, היא להכפיל שלוש ב-16. כי שלוש כפול 16 הם ארבעים ושמונה. וזה למעשה התהליך שעשינו כשעברנו משלושה חלקים לארבעים ושמונה חלקים, הכפלנו ב-16. כל חלק אחד שהיה לנו הפכנו ל-16 חלקים, זה מה שעשינו. אחרי אי אפשר להכפיל רק את המחנה ב-16. צריך מכפול את המונה באותו המספר. לכן, אם כל חלק אחד הופך עכשיו ל-16 חלקים, החלק האחד הזה יהפוך עכשיו ל-16 חלקים. דרך אחת לחשוב על זה هي להגיד 3 כפול 16 48 ובכן, 1 כפול 16 הוא המונע החדש עכשיו, כלומר 16. כלומר, שליש שווה ערך ל-16 חלקי 48. דרך נוספת לחשוב על זה هي, ואני אכנס לזה לעומק בהמשך, היא אנחנו רוצים שליש של 48, נכון? את הסכום הזה היא רוצה לחסוך שליש של 48 שווים לשליש כפול 48 וכאשר מכפילים אני אכתוב זאת כך שליש כפול 48 ואפשר לכתוב את 48 כשבר 48 חלקי 1 זה מייצג 48 שלמים וכאשר מכפילים שברים מכפילים את המונים זה בזה כלומר 48 חלקי ומכפילים את המכנים 48 חלקי 3 במונה, 1 כפול 48 הם 48, נראה את כל זה בהמשך, אל תדאגו, אל תדאגו אם זה מבלבל אתכם, ובמחנה 3 כפול 1 הם 3, וכך 48 חלקי 3, 48 eh, חלקי 3 הם 16. אם כן, שליש של 48 הם 16, 16 חלקי 48 הם שליש. אני מקווה שזה נראה לכם הגיוני.